Jeg heter Magnus Nord og jeg er dysliktikker. Jeg har aldri vært så glad i å lese bøker. Men i dagens samfunn så må man jo rett og slett gjøre det. Derfor har jeg vært veldig takknemlig for at det har funnet seg tilbud om lydbøker. Men dessverre så er det ofte sånn at den teksten jeg skal lese, den finnes ikke på en lydbok. Og da er det en veldig god nyhet at det finns noe som heter for talesyntese, eller syntetisk tale. La oss starte med gratis tallesynteser. Nå har jeg gått in i online-versjonen av Word gjennom å logge meg gjennom Office 365, og da skal jeg vise dere engasjerende leser, som er den tallesyntesen som du snart får tak i i så godt som alle Microsoft-verktøy. Og grunnen til at jeg begynner med den er fordi at dette er verktøy som de fleste norske elever og lærere har tilgang til i sin vardag. La oss ta en titt på hvordan dette fungerer. Jeg går på skillekortet Visning. Da kommer fram knappen som heter Engasjerende leser. Så trycker jag på den, og så kommer jag in i et visningsvindu for tekst. Nederst på midten her så har jeg muligheten til å trykke på play for å få denne teksten lest opp. Velkommen til Norges mest populære bok i forhold til studenter som gjennomfører. Det første jeg vil si er at noen av ser kanskje ut å denne var rar en sånn mekanisk stemme. Jeg har faktisk gjort en sånn kost nytte analys i forhold til meg selv. Altså hva ville jeg vært uten dette verktøyet. Og jeg endte opp med å tenke at dette verktøyet, dette er så verdifullt som meg, så jeg hører rett og slett ikke et verktøy, at det er en syntetisk stemme. Og den kost nytte vurderingen tror jeg er veldig lurt for alle som skal begynne å bruke dette her og tenke dette her slik at man ikke blir hengende oppi at den høres litt rar ut til å begynne med. Hvis det går for fort eller for sakte så har vi muligheter til å gå ned i mitten här og velge for eksempel saktere halvhastighet. Gjennomfører ønsker du å din digital? Eller, motsatt, hvis du synes dette går alt for sakte, så kan du øke hastigheten. Vi kaller kompetanse, men før du har et alt fortraget hver da kan dette studiet være noe på den måten så tilpasser du behovet til den enkelte. Og jeg tror ikke det er nødvendigvis bare elever med lese- og skrivevansker som har nytte av en sånn type talsyntese. Jeg tror det er veldig lurt for de fleste å ta et skritt bakover når de har produsert en text og få teksten lest opp så man får litt en distanse fra å høre vad som blir sagt. Liksom å sette seg inn i et ørneperspektiv i den ene teksten man texten man har produsert. Når vi først er inne i engasjerende leser, så vil jeg gjerne vise noen annen funktionaliteten har. Noe som jeg som du slikker ofte har problem med, det er når jeg skifter linje. Og da er det at jeg reser et bomber på linje, og går en linje opp eller en linje ned. Da har vi, hvis vi går på denne boka i engasjerende leser Online i World, så har vi den som heter Linjefokus. Så kan jeg slå på linjefokus mens jeg leser. «Nei, vi gjør en ny pasjon som omgasjons-teknologi, og det er, er 3, en nødvendighet som har hukken løst på.» Og på den måten så følger jeg bare det jeg skal lese. Kan være nyttig for en del som eh, har problemer med å lese. De som trenger oppdeles i stavelser har vi også en løsning på. Hvis jeg trykker her på disse bokstavene A, eh, så kan man velge forskjellige tekster. Hvis jeg på tryllestaven, så har vi muligheten til å dele opp i stavelser. Og fordi det er mange lærere som ser denne filmen, så velger jeg også å vise at her kan man slå på substantiv, lilla, verb, brød, adjektiv, grønn og så videre. Og så vil jeg vise en siste ting, det er hvis du går på denne boka här, så kan du velge å oversette til andre språk. For eksempel ett og ett ord. Jeg trykker på dokumenter, og här får jag nå opp teksten på engelsk, og jag gud så leser den ikke den også på engelsk for oss. Welcome to Norway's most popular MOOC to students who are På den måten så blir det översatt till allmunspråk och texten leses opp på många olika språk. Engagerande läser finner du också i webbläsaren till Microsoft, nämligen Edge. Där är det rätt så sett så enkelt att du går in i en webbläsare på texten och så högerklickar du och så väljer du läs högt. I KTH MOOCs införing i KTH Legg merke til at oppe til høyre så får du en sånn kontrollpanel där du kan velge play, pause. Her kommer man velge forskjellige typer stemmer, men her er det automatiskt tilpasset språk. Du finner engasjerende leser også i skrivebordsversjonen av Word. Det finner du ved å gå på Se gjennom. Og så går du til der det står «les høyt» med denne store «a-en». Velkommen til Norges mest populære mok... Den har også kommet til skrivebordsversjonen av Outlook, slik at du kan få lest e-posten dine høyt. Her ligger den under skillekortet «hjem», og så går du bort helt til høyre og trykker på «les høyt». Engasjerende leser kan nå også lese opp teksten i dine e-poster. Du har også Office Lens-appen, som du kan ta bilder av et ark og få arket lest opp. Velkommen til Norges mest populære hok i forhold Den kommer vi tilbake til senere i denne modulen. I den neste filmen ska vi se på mange andre gratis- og betalings-tallsynteser som er tilgjengelige på det norske markedet.